Plata ili zarada, svi su do sada primetili, nema neki fiksirane onako minimalac iznos nego to neprekidno varira iz meseca u mesec. A evo i zašto. U skladu sa zakonom o radu postoji minimalna cena rada. Minimalna cena rada je vrlo jednostavno, minimalna cena radnog sata po kome će se isplaćivati neka plata ili zarada. To u prevodu znači da radnik ne dobija platu zaradu za mesec, nego dobija za radne sate koje je ostvario u tom mesecu. To takođe znači da određeni meseci imaju više radnih dana i automatski i više radnih sati od nekih drugih meseci. Meseci kada je veći broj radnih sati su meseci kada je minimalac veći i tome i meseci u kojima postoji manje radnih sati, su, i radnih dana i radnih sati, su meseci koji imaju manji, mi, niži minimalac. I naravno to je kada pričamo o minimalcu. E, bilo kakav rad van e, radnog vremena, preko vremeno, subotom, nedeljim to, tak podleže dodatnom plaćanju po radnom satu, te obračunski to treba posmatrati tako.